Per què existeix l'estiu, l'hivern, la primavera i la tardor? És perquè estem més a prop o més lluny del Sol? El nostre hivern es dona justament quan estem més a prop del Sol. What the fuck? Sempre t'han dit que la Terra gira al voltant del Sol com una elipse. És veritat que hi ha punts que estem més a prop del Sol i punts que estem més llunyants. Però, però en realitat aquesta elipse no és tan estirada com te Només s'allunya un 1% d'una forma completament circular. Només hi ha un 1% de diferència entre estar molt a prop o molt lluny. I què vols que et digui? Jo, entre estiu i hivern, no noto més que un 1% de diferència. El secret està en l'eix de rotació de la Terra. Tu et podries imaginar que el nostre planeta, a mesura que es mou, està girant en vertical. Però no. En realitat, està girant... torta. Concretament, l'eix de rotació està inclinat uns 23 graus. Aquest angle és el responsable de les estacions i de la quantitat d'hores de sol. A l'estiu, aquest angle que fa és que el nostre hemisferi estigui mirant cap al sol. Aleshores, la seva llum ens arriba directa, perpendicular. Escalfa molt més i fa que les temperatures pugin. També això provoca que veiem el sol durant més hores al dia. En canvi, a l'hivern, aquest angle fa que el nostre hemisferi quedi molt més amagat del sol. La seva llum ens ve de cantó, que s'ha de repartir a molta més àrea i per tant ens escalfa menys. També fa que els dies siguin més curtets, veiem menys el sol. Així que Ara ja estaràs separat per respondre la pregunta.